La roca immensa del Montjuïc de vora el mar em perfila el record d'altres ciutats i davallo a viatges impossibles de tornar a fer. Atrapada a la imatge, només puc contemplar l'escena del primer viatge. Em venen hores que no portaran res si no és tornar al sol que abandonat. Soc com el bou, enganxat a la terra que li fa repetir l'extenuant sistema de lleure.